Житель Оріхова Едуард мешкає в Черемушках. Каже, це найбільш обстрілюваний мікрорайон міста. За словами чоловіка, кожен другий будинок тут зруйновано. Води та газу немає, електропостачання в районі є частково. Ми, скоріше, звикли, щоб сказати, що чи страшно. У нас прильоти кожен день. Нікуди. Малюсь. Ну, да, громко. Але. У мене бомбу біжи ще немає, нікуди я не бігу. Я навіть не реагую, як стріляють. Я знаю, де наші, де расисти, де що. Ми бачили все. І безпілотники, і горячі ці самоліти, і снаряди. Дуже страшно, коли летить, зригається земля. У нас взагалі на поселку на це всьому шість чоловік. В трьох етажки два, ну, одну паралізувало. Так було. І в общежиті Едік, і ми з Катією вдвох. На подвір'я Ірини Кучеренко влучила міна. В їхньому будинку вибило вікна. Найбільше пошкодило гараж. Це яма була, ми її засипаємо. Оце спаситель нас тут. тут усе розбито, відбувалося за Ну нічого. Коли попала, ми рука живі з днем роження. Ми другий раз родилися. Стекла повилітали, в доні, в двері були. А все ми зробили разом, бачите? Люди зараз дружні. Нікуди ми не збираємося, не їхати. І хоч буває дуже страшно, все одно. А це пані Тетяна. Разом із чоловіком та свикрухою жінка мешка у селі Преображенка, що поблизу Оріхова. Розповідає, по населеному пункту окупанти гатять чи не щодня. Багато труднощів що психологічного характеру, у нас є, ну як фізичного. Вода є, колодязь є, їсти є. За дітей переживаємо, в майбутньому ж. Ну, багато ж бачили, яких хат розбитих і тут, і виріхові. У нас вікна побиті, ну ми заділили, криша побита, то, заділи, то От, А так, ну, Виживаємо. Свікруха в мене на руках 87 років лежача. Так би можна поїхати. При Ображенській громаді нині близько 2,5 тисяч людей. До певномасштабної війни мешкало 5,5 тисяч, розповіла секретар громади Наталія Осіпова. Каже, виживають завдяки допомозі волонтерів, які привозять продукти харчування та медикаменти. Надали допомогу. Набори харчові вони складаються з нехитрих речей – це крупи, це консерви, м'ясні рибні, рибні, також картопля. Зараз весна, люди можуть не тільки щось приготувати собі, але щось. Можуть ще її посадити. ми ж ми ж надіємось на перемогу і надіємось на врожай. Олена Лисенко, Артем Грасимов, Суспільне, Новини Запоріжжя.